Tornem a reiniciar la caminata solidària. Ara, lògicament, amb unes circumstàncies diferents, eh, a part del canvi de data també, eh, el que hem fet és aprofitar la primera obertura del Camí del Mar pels peatons i, la, i les bicicletes per poder celebrar la caminata. No en forma de, com sempre, que és una, una marxa on tothom anem plegats, sinó deixar tot el dia fins a la una de la, de la tarda el Camí del Mar perquè la gent pugui, pugui passejar, pugui caminar. I l'important també d'enguany de la Caminota Solidària és que una part important de la recaptació anirà a donar suport a l'illa de Palma. Y estamos muy contentos porque un año más la ciudad de Vela de ha mostrado su espíritu solidario para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Hoy teníamos un poco las expectativas que no sabíamos que iba a pasar por la pandemia, pero afortunadamente 4.500 personas están caminando hoy para esta causa solidaria. Esto significa que vamos a poder recaudar, esperamos más de esos 18.000 euros, que se van a repartir de manera equitativa. La mitad va a quedarse en la ciudad para ayudar a... a el punt solidari de Belalcans i l'altra meitat se destinarà directament a La Palma, a través del curs roja La Palma. Oh, em sembla bé, trobo que el està el divertida i diversa, no és el de sempre, està més animada, em sembla bé, trobo que està bé.